L'energia es transforma! A partir d'ara, la teva factura d'energia elèctrica canvia. Però què canvia? Passaràs de tenir dos trams de preu a tenir-ne tres i podràs triar dues potències diferents per a dues franges d'horari. Com t'afecta? Per treure profit d'aquest canvi de normativa estatal, pots afavorir l'estalvi econòmic tenint en compte quan utilitzes l'energia elèctrica a casa. A l'hora punta, de 10 del matí a 2 del migdia i de 6 de la tarda a 10 de la nit, l'energia serà més cara. Durant l'hora plana, de 8 a 10 del matí, de 2 del migdia a 6 de la tarda i de 10 a 12 de la nit, l'energia tindrà un preu mitjà. Però si aprofites l'hora avall, de 12 de la nit a 8 del matí o els caps de setmana i els festius durant tot el dia, notaràs l'estalvi a la teva factura. D'altra banda, també podràs ajustar la potència a les teves necessitats d'energia. Si, per exemple, tens un vehicle elèctric, et sortirà compte contractar més potència de nit. Tens més preguntes? Si vols saber més sobre la nova factura elèctrica, segueix-nos a l'Instagram @energiacat o visita la pàgina icaen.gencat.cat. Aprofita la teva energia. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.